في اليوم الثاني من أيام الله المباركة التي يصل فيها أسر الشعب من أبطال الجيش واللجان الشعبية معززين مكرمين منتصرين شامخين الرؤوس مرفوعين الهامات رصدنا جانبا من معنويات الأسر الأبطال في الدفعتين الأولى والثانية كيف معنوياتكم اثناء وصولكم مدر صلاة؟ الله المعنويات أننا نحمد الله ونشكره خرجنا في فضل الله سبحانه وتعالى من عند أعداء الله الذين لا يخافون الله ولا في عندهم لا ربه ولا قبيلة ولا رجولة ولا شامة ونحمد الله ونشكره أهلا وسهلا بكم وحياكم الله وحيا جميع الأسرة الأبطال ولنا مقابلة أيضا نتحول بالميكروفون إلى والد الأسير هذا ابنك مع الأسرة وصل اليوم إلى مطار الحمد لله صنعه حمداً وشكراً لله ونسأل الله الرجل العاجل قريب بقيه الأسرة ما شعوركم اليوم؟ شعورنا شعور يعني لا نقدر أن نوصفها شعور عظيمة جداً جداً جداً للغاية نحمد الله ونشكره هذا بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بجهود قائد المسيرة السيد عبد الملك من بندر الدين الحوثي حفظه الله ورعاه هذه مشاهد المسهر. من المشاعر الايمانيه الاخويه تجاه الاسراء هذا هو ابن الاسير حضر اليوم لاستقبال اباه اذا هذا الاسير المحرر يلتقي اخاه في هذه اللحظات ويعيشون هذه المشاعر الاخويه الايمانيه حقيقة مشهد لا يستطيع الانسان ان يعبر عنه. هؤلاء الذين لطالما افتقدناهم لاعوام وغابوا عنا واليوم يصلون الى عاصمة دولتهم والى عاصمة بلدهم. طلوا الاحرار، طلوا، طلوا الفرسان، طلوا، الشعب حضر الى المطار رسميا وشعبيا. ليستقبل الأسر الأبطال بمعنويات عالية تباهي السماء اليوم نقول لهم ألف ألف تحية ونقول لهم حيا وأرحب قلوب. ونقول لهم لا يوقفوا خيف اليوم هذا اليوم لهم ثلاثة أيام ويعودوا جميع الجبهات ولا يقافوا إلى جلسوا يخلوا يجلسوا بالبيوت والنساء يصرحين بدالهم. شو شعوركم يا أخي الحمد لله الذي أخرجنا سجون الظالمين وجعل في خروجنا صعقة على قلوبهم ونوجه رسالتنا لاعداء الله. نعم والله زدتونا معنويا بمعنويتكم، ما رسالتكم اليوم للظلمه والاقباط؟ رسالتنا وليبقى. لاعداء الله نقول لهم والله ما كان سجونكم الذي سجنا بها الله مدرسه منها تعلمنا الكثير وفيها عرفنا الكثير. ونقول لهم والله ما كان تعذيبكم لنا الا وقود اشتعلت بها حاره الايمان في قلوبنا، فوالله لن ترونا الا حيث تكرهون. الحبوب فوق العين والراس، حياكم الله يا مرحبا بكم. حتى الأطفال الصغار من أبناء الشعب اليمن العظيم الكبير بقوة الله حضروا إلى مطار صنعاء وفي شموخهم ما سيحكي للأجيال من بعدهم جيلا بعد جيل بطولات هذا الشعب اليمن العظيم صرخوا في الجبهات مكبرين الله رب الأرض والسماوات وصرخوا داخل المعتقلات وتحدوا الظالمين والطغاة وصرخوا في المطارات وعلى متن الطائرات حتى وصلوا معززين مكرمين وهذا كله بفضل الله فهو الناصر والمعين من مطار صنعاء الدول محمد النوعة المسيرة